Gràcies, salutació als companys i companys del grup Atletic TNB. La meva principal motivació ha sigut treballar a liniadors i bueno, també perquè corro fa molt, molt de temps i bueno, ha estar bastant emotiu també a córrer pel metro i és una experiència única. Moltes gràcies. Eh, la meva motivació ha sigut que bueno, això és un event únic, no... corrent, bueno, és una, una nova aventura de running. La meva motivació ha sigut perquè normalment fem curses per Alpa de Barcelona i he fet vàries, i ara m'agradaria fer-la per aquí també, i és un event. La meva motivació ha sigut poder compaginar amb la cursa una de les meves grans aficions com és el running, amb el meu treball del dia a dia aquí al, al metro de, de Barcelona, i tot serà una experiència única. La meva és, en part, ser representant dels companys i companyes del grup atlètic i de tots els companys de, de TMB, eh, representar-los amb la mesura del possible i que surti el millor que sàpiga. No n'he no fet, els normals d'aquesta època de l'any, que són més aviat baixos per la calor i bàsicament està preparat pel tema de córrer d'una manera una mica més especial. No he realitzat cap entrenament específic, de fet, al fer la segona cursa finals d'agost, doncs, la veritat és que m'ha agafat una mica de vacances i l'únic que he fet l'última setmana no de cor una mica va les cames i arribar actiu i amb una mica de forma a la cursa. No, no he fet cap preparació específica, l'únic per eh, millorar la sencada per la una petita. Jo tampoc he fet cap preparació específica, no corro una mica més del que corro habitualment, perquè jo aprofito les vacances per tinc més, tinc més temps, si ja les de vacances i corro una mica més. No he fet cap entrenament específic, si ets sincera, i bé, bueno, el que he fet eh, alguns dies és anar eh, des del treball fins a casa corrents, que són 10 quilòmetres, i és aquest entrenament a Barcelona, TMB és el que ens mou.